Maknanya, munghe Muhammad akan diberi izin boleh syafa'at kepada siapa-siapa saja. Inilah yang Nabi rakyat katanya. Aku diberi izin untuk syafa'at orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Sehingga mereka itu boleh masuk di dalam syurga. Alhamdulillah.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 Wa qad man hamala dhulma wa min as-salihati fa huwa fala yakhaf wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhaf dhulma wa la haba ayat 119 sampai surah Toha sebagai sambung ayat yang ada belum pada ini hubungi dengan uh, manusia diseru dipanggil untuk menuju kepada mahsyar. Maka semua pakat gi dengan tidak ada belok ke kanai ke kiri bahkan semua menuju ke arah suara panggilnya. Lepas itu pada hari itu tidak bunyi suara kecek walaupun sikit pun kecuali bisik ataupun bunyinya suara kaki yang jadil mulut tak boleh kecek dan sebagainya mari ayat yang ke 109 ni Allah Ta'ala firman pada hari itu tidak berpeedoh syafa'at dari dan kepada sesiapa pun daripada siapa dan kepada siapa-siapa tak peedoh walaupun sikit kecuali siapa tu kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Seperti mana saya royak oh kemarin iaitu nabi-nabi, rasul-rasul, patu rasul hak teragung sekali iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa penghulu segala rasul segala nabi yang Allah Taala izin kepada dia. Jadi pagi hari ini kita nak masuk sikit dalam hadis Iaitu ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari. Nabi SAW, sahih Al-Bukhari dan Muslim. Eh? Rasulullah SAW ini sebagai penghulu segala anak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan kepada dia sehingga Nabi katanya, Ati tahta al-arsh wa akhiru lillahi sajidah. Aku datang kepada Allah Taala di bawah arasy. Wallahu alam khonin kita tak tergambar katanya arasy Allah Taala ni besar mana. Tapi nabi royak di dalam hadis katanya sebesar-besar makhluk iaitu nya arasy. Syurga lagi duduk di bawah arasy. Masya-Allah Dan aku tersungkur sujud kepada Allah wa yaftahu alayya bi la uhsiha al'an dan diberi kepada aku dibukor supaya aku boleh puji Allah Taala. Hak ni saya royak dah malam tapi hari ni baca hadis. Dibuka ataupun diberi kepada aku boleh puji Allah Subhanahu Wa Taala dan aku tak tahu katanya sekarang ini aku nak puji macam mana. Ni nabi dok royak masa dia dok hidup lagi. Faya da'uni ma sha'a an yada'ani Thumma ya'ud Ya Muhammad Irfa' ra'sak ra Wa qul yusma' Wa syfa' tu syafa' Fayuhaddu li haddan Fa'udukhiluhumul jannah Thumma a'ud Maka Allah Ta'ala wi, Wa ya kepada aku Apa sahaja yang aku nak doa Nak minta Maka minta lah. Alhamdulillah Bunyi suara Panggil Wahai Muhammad. Akadkanlah kepalamu. Mungraya'lah. Apa sahaja yang kecek, mungraya' Maka akan didengar. Maknanya perminta'i eh, mung akan dikabul, akan diterima. Syafa'atlah. Nasjaya kamu diberi syafa'at. Maknanya mung hayi Muhammad akan diberi izin boleh syafa'at kepada siapa-siapa sahaja. Inilah yang Nabi rakyat katanya. Aku Diberi izin untuk syafaat Orang itu, orang ini, orang itu, orang ini Sehingga mereka itu Boleh masuk di dalam syurga Alhamdulillah ni adalah sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Adanya syafaat Ada saya lagi Nabi sebut Allah Ta'ala firman Di akhirat sikit lagi Akhirju minal nar Man kana fi kalbihi Mithqal wahabbatin min iman Oya kepada Malaikat-malaikat ataupun Oya kepada para rasul Utamanya kepada malaikat lah ni Bawa keluar lah Daripada ni aku Orang yang ada ini Sebesar biji zarah Daripada api ni aku Maknanya orang yang ada ini Walaupun besar biji sawi Akan dikeluarkan Daripada api ni aku fayukhrijuna khalqan kathira okey okey fayukhrijuna okay, khalqan kathira okay. maka malaikat-malaikat waktu taubat waktu pokok hak sain orang-orang oh, yeah, yeah, hak dosa banyak dosa besar banyaknya dikalangan manusia yang boleh waktu baik. dibawa tobat daripada api neraka ثم يقول اخرجوا من النار من كان في qalbihi nisfu mithqali iman lepas pada tu apa pula kepada siapa kepada orang yang ada iman setengah daripada biji sawi waktu baik berhabis waktu baik ha ni lepas pada tu pun nak akhriju minan nar man kana fi qalbihi ma yazinu dharrah Man kana fi qalbihi adna adna adna Mithal li min iman Kamsang mari pula ni Yang ketiga, sukhtai sekali ni Waktu baik, wak keluar lah Daripada api ni aku Orang yang ada kecil, kecil, kecil. Tak tahu nak oya kan? Kalau nak kira, kena tengok Kalau atas dunia, kena tengok dengan klong Cuala tat sporong tengok-tengok. Oh, ada ini. Kecik. Tak tahu nak wayar tanya kecil besar mana. Waktu baik. Waktu baik perangbih daripada pintu neraka, patu nak kochi dah neraka. Ha ni saya tambah ni, nak kochi. Nak katuk pintu neraka, tak ada siapa masuk, tak ada siapa tubek dah. Patu puak ni lah. Hak boleh masuk di dalam syurga, nak kochi dah pintu syurga, tak siri siapa masuk, tak ada, tak ada siapa tubek lah. Ha ni. Masya MasyaAllah, inilah kelebihan ime yang ada pada manusia. Kecik ya, mudah-mudah kan? Orang yang tak mati dalam kafir, tak mati dalam syirik. Boleh masuk syurga? Sutai masuk syurga. Walaupun jahat, sejahat-jahat manusia atas muka dunia pun, tapi dia mati dalam Islam, mati dalam ime. Insya Allah orang tu akan boleh masuk syurga. Lepas tu kita tak tahu. Katanya siapa mati dalam sebab ime dalam kafir kau, Allah alam ini kita tak tahu kita tengok hanya Zohir. Zohir zahir manusia dia duduk dalam agama gapo dia mati maka kita cara mayat dia dalam agama kalau islam islam kalau kafir kafir kena bakar kena cara dengan hak dia tapi orang islam kita cara pasal orang islam walaupun orang tu karuk sekali pun jahat mabuk arak judi zina sebab tu nabi biasa ditanya nabi apa ni? Minta maaf. Satu kali ogel tanya nabi. Macam mana nabi ditanya kan? tanya hang Nabi wayak. Wayak wayak wayak wayak hang emel ha, mati. Sahabat so, nabi nains dua kali. Wa in zina wa in sarqa. Walaupun orang tu biasa zina biasa curi. Nabi katanya wa in zina wa in sarqa. Walaupun orang tu biasa zina biasa curi. Dia akan masuk juga di dalam syurga. Tapi tu pun duduk dalam... Maknanya, bicara Allah Ta'ala... Nak apung... Nak ui ma'ah. Ataupun nak ui kekal di dalam api ni aku. Supaya kita dengar dalam... Surah Al-Furqan yang Bajik kita baca saat ni. Nengok? Okey, banyak-banyak khaddi ni, masya Allah. la yaktulunan nafsan lati haramallahu illa bilhaqi wa la yaznun. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا, عملا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ بَعْدَ الرَّحْمَنِ حَقٌّ سُنْغُ حAMBA-HAMBA ALLAH YANG SEBENAR ORANG yang TAK BUAT DOSA BESAR TAK KAROK TAK GAPA SAYA BACA SAT NI DA IATNYA TAK BUNUH ORANG Orang tak curi, eh tak apa, tak berzina Dan sebagainya Siapa-siapa yang biasa buat Gautubak kan ni, termasuknya Berjudi, curi, berzina, mabuk Gautubak ni, Masya Allah Maka orang tu akan menerima Dosa besar, tapi Allah ta'ala dia buka Lagi peluwek, illa mentabak Kecuali bagi Orang yang bertobak ha, Tengok ni, kalau kita Kira tengkriat sungguh, setengah-setengah Orang, oh, aku ha, Masa muda-muda dulu Masuk kayu dulu, ada belakangnya kata orang, dok zina, mabuk, kaya, goto, goni-goni, ah siap. Tu heh lagi Illa mantaba. Kecuali orang yang bertaubat. Wah mana orang tu berime, berime arti di sini kokoh ime dia. Lepas pada dia beso dok buat beno-beno kayu dulu, tapi dah ni tak buat lah. Dah ni dia baik hidup dia pelian, comai, Dan dia hidup dia berime, beramal soleh wa salihan wa amila amalan salihan dan beramal dengan amal salih tu ha kata kan faulaika yubdilullahu sayiatihim hasanat maka orang itu orang yang Allah Taala akan tukar daripada dosa banyak ha dia duk buat tukar ganti dengan pahala sebab apa sebab dia bertaubat hak ni serah kepada Allah kita nak gi nak gi tafsin dengan rincian nak tahu luang ru gapo yang Allah Taala sediakan kita tak tahu Segoh kepada Allah hanya manusia Bertobat berime lepas tu hidup dia kalau dia nak misal katanya remton 1 mai. Amin. Mula. Mula 1 2 3 4 5. Jadi berju siapa mati dia. Hak inilah yang kita duk nak mudah-mudahan orang yang duk buat dosa banyak atas muka dunia ni pakak-pakak klik semua. Tapi bila kita tengok satu hak saya tengok demo hat adalah klik juga. Klik BBC Thai ialah itunya hubungannya dengan daun ketong. Họ dok bebas sekarang ni. Au tekah kerja air rakyat katanya. Fit kod mai. Orang dok makan banyak mana dah. Tapi lani masya-Allah daun ketong juga. bebas. Roy lah, apa, -apa kilo lah 300. 300 kuat. Ada 320, 340 ada belakong. Bebas. Lani. Supa dengan arak, supa dengan rokok, supa dengan, dengan, dengan, dengan. benar-benar tua-tua pai. Hoh, horar lagi orang okay, duduk ambil pesan duduk gegebu dengan ngas-ngas senyak-senyak. Apatah lagi Melau ni bebas. Dan, jual, rah, dalam le klinik duk tobek sedadu sendiri juar arah Melau ni. Juar angtang. Hona wala na bebas dah. Tu kot mai, tak leh kata gapo dah nah. Dulu sedadu di igat dangtang. Igat orang, okay, ambil boh perak. Tapi la ni bebas. Masya-Allah, nak jadi gapo masyarakat kita? Masyarakat muda mudi kita nak jadi gapo? Setengah-setengah, orang okay, hai sampaat. Hmm, kena habis lawai habis. habis. Sekampung ni kena habis. Namo kata orang okay, muda ke jantan kena habis. Pakak minum belaka sehari-sari. Saya, saya, saya dengar cikat-cikat. Tiga kali makan, pukul 9 sekali, pukul 2 sekali. Itu pukul 9, pukul 11, pukul 2. Tiga kali makan. Gebuh gebuh hubuh hubuh hubuh. Ngok ngok ngok ngok minum gamal. Pukul cikat-cikat cuma tak nampak. Ya ya ya senguan tak siwin nampak muka. Kalau siapa dok kecek pun muka ya dia bleb-bleb-bleb-bleb-bleb tak nampak cerah. Pas cuba kita gambar masyarakat kita yang arak bebas, minum mee bebas, berjudi bebas, zina bebas, bebas berlaku anak adik gapo tak tahu. Ni kita kena penhuang bleb-bleb dah. Kaedah eh dunia yang lagi akan datang, bukan ada rakyatnya bodang ketong bebas. Lepas tu, kancung, kancar, bebas lah ni. Habis lah, bebas habis lah. Cuma tak, tak tubik kot lagi katanya, kancung, kancar tu boleh jual dengan secara bebas. Sikit-sikit lagi, Wallahu'alam, habis habis habis habis habis. Orang-orang muda, minum zina, judi, katak, badai. Bagi orang muda saja. bahkan semua, tiap-tiap kaya atas muka dunia lah ni, menunjukkan kita, kita duduk di akhir zaman. Ini kita kena, Pakak-pakak reti, pakak-pakak pehel katanya. keadaan ada kita duduk di akhir zaman, benda yang tak biasa berlaku pada zaman-zaman dulu yang akan berlaku. Lepas tu berlaku pula benda pelak-pelak. Sengguh-sengguh orang rakyat tanya, eh, seumur hidup aku, aku tak biasa tengok lagi ni. Tak biasa temung lagi ni. Hati-jauhlah belakang tu. Tapi Nabi rakyat cirak-cirak dah. Beratus hadis, yang Nabi rakyat, bahkan siapa ke beribu hadis, hubungi dengan apa Peristiwa akhir zaman yang gapu akan berlaku Masya Allah Tapi kita harap Ini klik kepada ayat semula Harap mudah-mudahnya Allah Ta'ala Buka peluang bagi orang yang Nak beriman, nak bertaubat, nak insaf, nak be'ki Lepas tu pergi mati dalam Islam Sebab apa? Sebab orang Islam kita ni bakal syurga Orang yang beriman ni bakal syurga Bakal tu ada ni, tu ada biasa dalam syurga Lepas tu kita kena klik Ke syurga semula Allah, inilah Bosa, Kalau tengok kepada keadaan manusia Teruk, kos hari, kos teruk, kos hari, kos teruk Kita kena pakai raya kepada diri kita sendiri Kena berime, kena beramal soleh, kena istiqamah Hidup hari-hari kena istiqamah dengan ke apa? Benda baik Kalau baca Qur'an, walaupun baca tak banyak Kita tepuh dengan Qur'an pada dia Semua ni saya raya ni. Semua hari saja raya saya sibuk, kalau tu sibuk ni. Tapi apa dengan benda lain, dia boleh buat tapi, dengan hak agama untuk nak be'ki diri dia sendiri. Tak ada nak ngaji, tak ada nak baca Quran. Haa, tu. Bangun semuanya nak tahajib, tak ada lagi. Allah alam ni, hari ini setengah-setengah lagi. Okay. Tak ada. Kita pernah we'de' belakang, we'de' We'pe'heh, we'gama. Lepas tu, kita minta semua dengan Allah Ta'ala. Do'a, ya Allah. We'adid. Be'ki lah hidup aku dengan Quran, dengan hadis dengan sunnah Nabi mu, ya Allah. Aku jadilah hati aku ni bersih. Zahir batin aku molek semua. Makan ni, minum ni, tempat duduk aku. Anak keluarga aku semua. Aku jadi molek belakang. Inilah yang kita akan mati dalam hembus nafas yang terakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Itulah. Sebagai sikit sebanyak dah. Baca banyak banyak ayat sana tapi tak ada nak terjemah juga. Wallahu'ala mu'ala nabi Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.